السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقة مقر إداري للإيجار في شارع لبنان الرئيسي تشطيب وموقع مميز نبتدأ الأول ريسبشن عندنا هنا في تكييفات سبليت موجودة في الريسبشن وعندنا هنا طراز على الشارع بواجهة الامارة كلها على الشارع. ده معانا ريسيبشن. وادي كراس. ميزان الارضيات كلها معمولة باركيه بعد كده بنخش للمطبخ. بعد كده بنخش للطرة ثاني التوزيع عندنا هنا اول غرفه فيها بردك التكييف بعد كده بنخش نكمل فى الطرة عندنا هنا الغرفه الثانيه فيها بلاكار تكييف بعد كده بنخش الغرفه الثالثه بردك فيها تكييف اذا الشقه كمان كلها على الشارع بعد كده نخش على الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف وفي هنا كابينه شاور بعد كده بنخش نخش للغرفة الرابعة ميزة من الشقة كلها مش مجروحه عندنا هنا فيها الغرفة الرئيسية فيها دريسينج وعندنا فيها هنا حمام رئيسي وادي بين لو عجبكم الفيديو ما الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك على قد ما نقدر ان شاء الله تبقى كل حلقاتنا الجديده باذن الله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته